لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله فما أحوج المسلمين والمسلمات في كل زمان ومكان إلى الاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور حياتهم الدنيوية والنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رب العالمين لهذه الأمة المرحومة إنما بعثه الله تبارك وتعالى ليعلم الناس كافة أننا لا يمكننا أن نهتدي إلا من خلال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكننا أن نكون في حياة طيبة سعيدة إلا إذا سرنا على المنهاج النبوي الذي سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ألا وإن كل خير يعود على هذه الأمة ويعود على هذا المجتمع ويعود على الأفراد في هذا الزمان فإنما هو خير مقتبس ومأخوذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما فلاح الناس وما رشاد الناس إلا من خلال معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جعل الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة التي من اتخذه أسوة له فهو المفلح وهو الفائز وهو المرحوم وهو الذي يسير في هذه الحياة وفق مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وإننا لنقرأ الآيات القرآنية ونسمع المواقف النبوية بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام التي تبين لنا أننا ينبغي علينا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الطاعة إنما هي من طاعة رب العالمين فكل مطيع للرسول صلى الله عليه وسلم ومهتد بهديه صلوات الله وسلامه عليه فإنما هو مهتد بأمر الله تبارك وتعالى ومهتد بما جاء عن الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وبما جاء عن الله تبارك وتعالى على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ألا وإننا في هذا الزمان نفتقد كثيرا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمور حياتنا فإننا نفتقد أخلاقه الكريمة في جل معاملاتنا الدنيويه فإننا إذا تكلمنا عن الصدق وإذا تكلمنا عن الأمانة وهما صفتان قد كان النبي صلى الله عليه وسلم مشهورا بهما في الجاهليه وقبل أن يبعث إلى الناس كاف وقبل أن يبعث إلى الثقلين من الإنس والجن قد كان معروفا بالأخلاق الكريمة حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما جعله الله تبارك وتعالى نبيا وأرسله الله تبارك وتعالى إلى العالمين كان ما كان من مشاهدات الكفار والمشركين من خلال معاملاتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالكرم والجود وسائر الأخلاق الجميلة من العفة عفة اللسان ومن الشجاعة ومن الصبر على الأذى إلى غير ذلك من الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الذي ينبغي أن يحتذي بها العباد في كل زمان ومكان وكذلك عندما ننظر إلى سيرته المكرمة فإننا نفتقد سيرته المكرمة في واقعنا العمل فأنتم يا عباد الله تشاهدون الناس في كل مكان قد تغط عليهم المديات وأصابهم ما أصابهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم من الأمم الغابرة وإننا إذا كنا على هذه الحال واذا استمررنا على هذا الامر فان هذه الحياه الدنيا تجعلنا مصابين بحبها كارهين للموت كارهين للرشاد كارهين للخير الذي بسببه تكون الحياه طيبه وتحيطنا السعاده من كل حدب وصوت ولكن لما طغت الماديات واصبحت اللغه التي بين العباد هي لغه الدنيا وما فيها من متاع قلت الرغبه في الدار الاخره واصبح العباد يذهبون هنا وهناك من اجل جمع المال ومن اجل الحرص على الحياه الدنيا من اجل تكسير البيوت ومن اجل تكسير الاملاك ومن اجل الحصاد هنا والجمع هناك الى غير ذلك من الأمور وأصبح شغل الناس الشاغل بالليل والنهار نريد في يوم غد الأكلة الفلاني ونريد الشربة الفلاني وإذا ما جاء موسم من المواسم فإننا بحاجة إلى كسوة وإننا بحاجة إلى سفرة من السفرات التي بها ما تنزه وترتاح نفوسنا وتصبح هذه الحياة على هذا المنوال في كل بيت من بيوت المسلمين وإننا إذا فتشنا على هذه البيوت وعن السكن الروحي الذي يكون فيها فإننا لا نجد سكنا روحيا ذكره الله تبارك وتعالى في كتاب وغاية ما ينشأ عليه الفتى إذا ما أراد الزواج تطبيقا لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله وإعفافا لنفسه فإنما نجده يسعى بكل جهده إلى توفير مسكن وتوفير سكن وبيت يسكن فيه فها هي البيوت من أمامنا ومن خلفنا وفي كل مكان قد كثرت البيوت وكثر الساكنون لها ولكن أين هو السكن الروحي؟ وأين هو إعمار البيوت بالسنة النبوية وبالهدي النبوي المكرم إننا نجد الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فالبيت لا ينشأ إلا من خلال زوجين الا من خلال طرفين هما الرجل والمراه والرجل هو المسؤول الاول وهو سيد البيت الذي يسال عن زوجته الرجل راع في بيته ومسؤول عن زوجته وكذلك المراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن بيتها ومال زوجها وولده واذا كان الامر كذلك فالسكن الروحي هو العمار كل العمار وهو الألفة الحقيقية التي تحصل بين الزوجين فإن الحب الحقيقي حتى يكون حبا حقيقيا لابد وأن يكون مشمولا بالكتاب والسنة عفيفا بما كان في الكتاب والسنة وبما كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال معاملته لزوجته فهذا هو السكن الروحي وهذا هو الإيمان القلبي وإننا لنفتقد الفلاحة ونفتقد الصلاحة ونفتقد كل خير في كثير من بيوت المسلمين حيث تكثر فيها المشكلات وتكثر فيها الأمور التي تنغص الحياة والتي تجعل العبد في هم وقلق وحزن وإذا فتشنا عن قراءة, قراءة القرآن الكريم فإننا نجد هذه البيوت صفرا صفرا من قراءة آيات الذكر الحكيم وإننا إذا فتشنا عن إقامة الصلاة في البيوت فإننا لا نكاد نجد رجلا أو امرأة في بيت من بيوت المسلمين إلا من رحم الله يقيم الصلاة النافلة في بيته وإننا لا نجد كما كنا نجد من خلال قراءتنا في السيرة النبوية من كان يجعل في بيته مصلا من خلال استجابة الصلاة التي تكون في زاوية من زوايا البيوت لا نجد ذلك بحال حتى أصبحت الحياة على على نحو ما نرى من خلال الإمساك بالهواتف المتنقلة ومن خلال الولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي والانشغال كل الانشغال بها عن الأمور المقربة من الله تبارك وتعالى والتي تجعل العباد في راحة نفسية فإننا كثيرا ما ندخل أمثال هذه البيوت فنجد الرجل وقد استضاف عمرا او زيد ولكنه قد ترك الضيافه المسنونه النبويه التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من واجب الاكرام ومن الضحك ومن البشاشه ومن حسن المعامله ومن تقديم كل ما اما يمكنه تقديمه لهذا الضيف ونجده بالمقابل منشغلا بهاتفه ما بين متكلم فيه وما بين منشغل بما يكون من أخبار وبما يكون من أمور مستجدة إلى غير ذلك من الأمور وكذلك نجد المرأة على هذه الحال وكذلك نجد الأولاد على هذه الحال وهذه هي العزلة كل العزلة التي تكون بين المسلمين بعضهم البعض فهم في أسرة واحدة وفي بيت واحد ولكننا إذا فتشنا عن الجانب الروحي الجانب الذي ينبغي أن تكون القلوب فيه على حالة قوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير عند الله عز وجل من المؤمن الضعيف فإذا كانت البيوت بلا صلاة بلا قرآن بلا ذكر بلا طاعة بلا خشية بلا خوف من الله تبارك وتعالى عندما نجد الأولاد يخلو كل واحد منهم بنفسه على أمثال هذه المواقع الإباحية وعندما نجد الرجل يخلو مع امرأة أجنبية عنه وهو في بيت أبيه وأمه حيث العلاقة المحرمة والكلام الخارج عن حدود الشارع الحكيم وعندما نجد المرأة تفصل جسدها لرجل أجنبي عنها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال هذه الهواتف الجوالي وعندما نجد هذه الأمور في البيوت ونجد الرجل يشتكي همه ونجد المرأة تشتكي همها عندما تنحرف الفتيات المسلمين وعندما ينحرف شباب المسلمين وعندما يأتأول أحوالهم إلى السرقة إلى البلطجة، إلى السب والشتيمة إلى عقوق الوالدين، إلى الخيبة والندامة وغير ذلك من الأمور، فإنه ينبغي علينا أن نقف كثيراً مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان في بيت حتى نصلح هذا البيت وحتى نقيمه حتى نقيمه كما كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم مقاماً. ألا وإن الحياة النبوية بكل ما فيها قد كانت حياة بسيطة سهلة قد كانت الأمور ميسرة ولم تكن الماديات قد طغت وكان الناس يعيشون في ألفة فيما بينهم، وإذا ما أراد الرجل الزواج فإنه يحرص غاية الحرص على تطبيق الهدي النبوي بلا تكلفة وبلا تعسير وبلا مغالاة في المهوء وعندما يدخل الرجل الشاب الصالح الذي هو صالح في نفسه وصالح في بيت أهله وصالح في مجتمعه عندما يدخل بيتا من بيوت المسلمين طالبا يد هذه الفتاة من أجل من أجل إقامة بيت إسلامي صحيح فإنه ينبغي أن لا يوفق وإن هذا الشاب لمما يحرص عليه تزويجا لفتيات المسلمين، وكذلك المرأة إذا جاءها خطبها رجل مرضي في دينه وخلقه، ولا بد وأن يكون الخلق مطابقا لدين هذا هذا الرجل، حتى يكون حتى تكون الطيور على أشكالها تقع كما قال العلماء. فعند ذلك نجد هذا البيت قد نشأ بيتاً إسلامياً محفوفاً بالإيمان والتقوى والعمل الصالح ولكننا صرنا إلى ما صرنا إليه من طغيان المديات ومن تفشي الأمور التي هي أمور معقدة لإتمام الزواج فما بين غال في قائمة المنقولات وما بين متاجر بابنته وغير ذلك من الأمور التي تكون حائلا بين إقامة البيت الإسلامي وعندما تنشأ هذه البيوت على توفير كل شيء وعلى توفير ما لا يستطيع المرء أن يوفره بحال إلا من خلال إلا من خلال الديون فميل هذه البيوت قد أقيمت على الوجه الكامل عندما تجد عينك قد أصابت موضعا من مواضع هذا البيت فإنك تقول ما شاء الله كيف لهذا الشاب وكيف لهذه الفتاة قد أقاموا مثل هذا البيت العظيم فإنه بيت يحتاج إلى الكثير من الأموال نجد الآباء والأمهات من كل طرف قد أقاموا هذا البيت على التعب والكد والنصب بحيث إننا إذا تأملنا أحوال هؤلاء الشباب وهذه الفتيات في بيوتهم فإننا لا نجد لا بالمقابل شكرا لأهاليهم ولا نجد برا بآبائهم وأمهاتهم وينشأ هؤلاء في بيوتهم على نحو غير مرضي وتكثر المشكلات لأنه لا ذكرى لله تبارك وتعالى في هذا البيت ولا استعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم ولا توجد المعاشرة بالمعروف التي قد كانت في البيت النبوي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته ألا وإن أكثر المحتفلين بالمولد النبوي لا يعرفون إلا النذر اليسير من سنته المشرفة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 كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الصغير ويعامل الكبير ويعامل زوجته. فاننا نجد اكثر المحتفلين ممن لا يعظمون سنه النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهم. والنظر الى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كيف كان؟ كيف كان الرجل في بيته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه وقالت كام يكون في مهنة أهله يعني في معاونة وخدمة أهله في البيت فإذا سمع بالأذان خرج إذا سمع بالأذان للصلاة خرج للصلاة وإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة وقالت كام يخيط ثوبه ويقصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما يفعل الرجل في بيته ما كان معروفا في عرفهم من مساعدة الرجل لزوجته، ومن خدمة ومعاومة الرجل لزوجته، وهذا إن دل فإنما يدلنا على أنه ينبغي للمرء أن يخدم نفسه بنفسه، وألا يكون وألا يكون متطفلا على غيره، وألا يكون مجبرا لزوجته على خدمته وعلى تكليفها ما لا يطاق، وهنا إشارة إلى أمر ينبغي علينا أن ننتبه له، وهو أن كثيرًا من الناس عند الغضب وعند الشدة وعند الخروج عن الأمور المعتادة فإنه يخاطب زوجته بأنها خادمة عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى يقول: "استوصوا بالنساء خيرًا" والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل حرم عليكم حقوق الضعيفين وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى يقول رفقا بالقوارئ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهن عندكم عوال يعني أسيرات وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لأهلي فعندما ننظر إلى مجموع هذه الأحاديث فإننا نجد المرأة في السنة النبوية امرأة مقرمة تفعل كل شيء محبة وتفعله طوعا وتفعله حبا في زوجها وهذا يجعلنا في مع هذه الزوجة مبجلين إياه محترمين له شاكرين له فإذا ما فعلت المرأة شيئا من أم... من أعمال المنف فينبغي للزوج أن يقوم تجاهها بحق الشكر وبحق الموافقة، وإذا ما قصرت المرأة في يوم من أيام عمرها مع زوجها لعذر ما، فإنه ينبغي أن يسدد وأن يقارب وينبغ وإنه لا ينبغي عليه أن يغضب منها فإن هذا من الغضب المذموم وإنه لينبغي على الرجل الزوج أن يخاطب زوجته بالتي هي أحسن وأن يكون في معاونته، وأن يكون في مساعدته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يساعد زوجاته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص غاية الحرص إذا ما سمع الأذان للصلاة أن يخرج من بيته وكثير من الناس تقام الصلوات ويسمعون الاذان صباح مساء وفي الصلوات الخمس وهم في بيوتهم يعكفون على مشاهده التلفاز ويعكفون على الهاتف الجوال ويعكفون على اللهو ويعكفون على الامور التي تجعل المرء يتعجب غايه العجب من ضعف ايمان هؤلاء وقله رغبتهم في الدار الاخره وعندما ننظر إلى أحوال هؤلاء لننظر هل من مرب هل من ناصح هل من معين لهما على البر والتقوى مجد الرجل قد نشأ كذلك في بيت أهله وكذلك مجد المرأة قد نشأت كذلك في بيت أهلها بلا تعاون على البر والتقوى، وكل التعامل فيما بين الزوجين هو التعاون على الاكل والشرب واللبس والخروج وسائر الامور المباحه، واما الامور التعبديه، واما الامور التي تحصل بها الالفه القلبيه فاننا لا نكاد نرى من ذلك الا النذر اليسير، لبعدنا عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا غاية الحرص على جبر خواطر زوجاته، وكان حريصا غاية الحرص على معاملة زوجته المعاملة الكاملة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، فقالت له، رضي صلى الله عليه وسلم قالت له: بل إنك يا رسول الله خير من أبي زرع لأم زرع يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الأزواج لزوجته أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها معاملة وتصيبا لخاطرها ومعاملتها المعاملة الإسلامية المعهودة منه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته فإنه يبدأ بالسواه ويسلم على أهل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بمن في البيت مرحبا بزوجة الغالي إلى غير ذلك من الأمور المطيبة لخاطر زوجاته فكذلك ينبغي أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون الواحد منا خارج بيته في غاية من التودد والتحبب وحسن المعاملة مع جميع الخلق فإذا ما دخل البيت فإنه يكون فاحشاً متفحشا غليظا عنيفا الى غير ذلك من الامور المشيمة بالرجل، ينبغي علينا ان نتعلم كيف تكون المعامله، المعامله اذا كانت معامله برفق ورحمه فان هذه القلوب تكون فيها من المحبه والالفه ما الله تبارك وتعالى به عليم، نسال الله تبارك وتعالى ان يصلح فساد قلوبنا، اقول هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع أهل بيته على غاية من الكمال وعلى غاية من الفلاح، وكل ما نقل من وكل ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في سيرته مما يكون في بيته لأمر ينبغي أن نقتدي به. ولا أم وإنه لأم ينبغي أن نتأسى به وهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم كان حريصاً غاية الحرص على وقاية أهل بيته من النار يجنبهم الوقوع في الأمور التي تغضب الله تبارك وتعالى عنهم وتجعلهم بمقربة من النار وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً غاية الحرف عليها تعويذ اهله من منكرات الاخلاق ومنكرات الاقوال ومنكرات الاعمال وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ام المؤمنين عائشه امرا في غايه الاهميه قالت يا رسول الله حسبك من صفيه وهي زوجته صلى الله عليه وسلم حسبك من صفيه كذا وكذا تعني انها قصيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم مع قصر هذه العبارة ومع قلة كلامها في حق أم المؤمنين صفية إلا أنه قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمذجت وهذا يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أهل بيته ويفقههم في دين الله تبارك وتعالى ويعظهم بالتي هي أحسن لك حال كثير من الأزواج الذي إذا رأى زوجته على منكر أو على معصية من المعاصي فانه يقوم تجاهها بتعنيفها وتغليظها وسبها وشتمها واهانتها وغير ذلك من الامور بل ربما يكون امره في المال الى ضربها مستشهدا بقول الله تبارك وتعالى واضربوهن وما علم هذا الرجل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب شيئا قط بيده ولا امراه ولا خادما وهذا يبين لنا أن أن هذا الأسلوب هو من الأساليب القبيحة التي لا تفيد عمرا أو زيدا بشيء وكل من كان ضرابا للنساء فإنه لا يجد محبة قلبية في قلب زوجته وإنه لا يجد معاملة بالمعروف وإنما تكثر الشكاية وتكسر ويكسر طلب الطلاق وتحصد المشكلات وتؤول الأمور إلى ما تحمد وهذا حال يحدث كثيرا عند كثير من الذين يغضبون على زوجاتهم وما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان زوجته مخطئة في حقه كان يراضيها وكان يطيب بخاطرها لأنه هو رجل البيت ولأنه هو العمود الأول في البيت إن اهتز هذا العمود بسببه فإن هذا البيت يؤول إلى الخراب ويؤول إلى الدمار وأنتم تعرفون أن الفتنة توقد بكلمة وأن البيوت تخرب بكلمة من هنا أو هناك وإذا تدخل بين الزوجين ثالث فإن الأمور تتعقد وَإِنَّهُ لَيَحْصُلُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مِنَ النُّفْرَةِ مَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ عَلِيمٍ وكذلك يحصل الفراق بين الزوجين في المنتهى ويتشتت الأولاد ويحصل عند الأسرة من التَّفَكُّكِ ما الله تبارك وتعالى بِهِ عَلِيمٍ وينشأ الأولاد على كل ما يغضب رب العالمين وعلى كل ما لا يحمد عقبا كذلك ينشأ الشاب وكذلك تنشأ الفتاة وعندما نجد عن رب العسرة نجده كما نقول قد ترك الجمل بما حمل لزوجته وكذلك المرأة إذا ما أرادت عناداً معه وإذا ما أرادت انتقاماً منه فإنها تترك الأولاد إلى الأهالي من أجل أن يقوموا بتربية هؤلاء الأبناء فينشأ جيل بلا توعية بلا تربية بلا بيت إسلامي يقوم على التربية الصحيحة وتتشتت الأسر ويتفكك المجتمع وتؤول الأمم إلى الفساد فساد في الأخلاق وفساد في الضمائر وفساد في الدين وعندئذ يكثر الانحلال ويكثر ما غير ذلك من الامور التي هي من الفواحش ويكثر بين الناس السرقه والزنا وهذه من الامور التي هي من علامات الساعه فنسال الله رب العالمين ان يصلح احوال اسرنا ومجتمعنا ربنا اغفر لنا ذنوبا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارزقنا الفقه في الدين اللهم ارزقنا الفقه في الدين اللهم, في الدين. اللهم أصلح أحوال بيوتنا اللهم أصلح أحوال بيوتنا اللهم أصلح أحوال بيوتنا اللهم اجعلنا من المهتدين بهدي نبيك اللهم ارزقنا الاقتداء بنبيك اللهم علمنا سنة نبيك ارزقنا الفقه في الدين علمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أعمالنا وسيئات أنفسنا، نعوذ بك من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم إنا نسألك أن تهدينا فيمن هديت، وأن تبارك لنا فيما أعطيت، وأن تعافينا فيمن عافيت. وأن تصرف عنا شر ما قضيت اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بق اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين